حفلة فخر باللي سمع لي الشان حفلة فخر باللي سمع علي الشان في ملكة الشامخ نقولها الجزيله يا هاجس البطن وخليها تقيفان We smell